العباد في مشارق الأرض ومغاربها إلى ترك الراحة وترك الخمول وترك البطالة وترك الكسل والتوجه إلى الرزاق ذي القوة المتين أن يرزقهم الله تبارك وتعالى رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من خلال الأخذ بأسبابه السعي والحركة وطلب الرزق والمعاش في حياتهم الدنيا ألا وإن العمل في حرفة أو وظيفة أو صنعة أيا كان هذا العمل وأيا كان مجال هذا العمل بشرط أن يكون عملا طيبا حلالا يبتغي العامل به وجه الله تبارك وتعالى فإذا كان العمل كذلك فإنه عند رب العالمين عبادة جليلة تستحق الشكر وتستحق الإخلاص وتستحق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإننا قد صرنا إلى زمان صار العمل فيه هو شغل الناس الشاغل بالليل والنهار من أجل التحصل على المال بدون ما تفكر وبدون ما ترو وبدون ما تأمل في مصالحهم الأخروية وبدون ما معرفة لحقيقة وجودهم في حياتهم الدن فإننا نجد الرجلة يتعب كثيرا وكثيرا وقد لا يرتاح في يومه وليلته من اجل ان ينفق على اهله واولاده وزوجته ومن اجل ان يتكسب بالمال ومن اجل ان يجمع المال ومن اجل ان يحصل الارباح التي تعود عليه شهريا او سنوي وهكذا تنقضي الاعمار في طلب المال ولا نجد عند الواحد منهم مراقبه لله تبارك وتعالى في عمل فان بعض الناس قد يعمل وقد يعمل وقد يعمل ويكون هدفه وتكون نيته هو تحصيل المال بدون ما وازع ديني يقوده الى اتقان العمل واحسان العمل والمحافظه على وقت العمل واكمال العمل على اكمل ما يكون وإنما يعمل بدون ما ضمير ويعمل بدون ما خشية ومراقبة لله تبارك وتعالى ومثل هذا حقيق به أن يعرف معنى التقوى في الأعمال الدنيوية وعندما نجد الانغماس الكبير في طلب الرزق عند كثير من الناس نقف كذلك على أمر لا يعرفه كثير من الناس وهو أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته وهذه العبادة حتى تحقق وحتى يستثمر العبد وقته في طاعة رب العالمين لابد له من معين له على تحقيق هذه العبادة، وذلك يكون بتحقيق طلب الرزق والكسب المشروع فعندما يتكسب العبد فإنه يكون قد أقام صلبه وأقام بدنه بالأكل والشرب وكذلك بالإنفاق على أولاده وعياله وأهل بيته وكذلك يسد حاجة نفسه التي قد يحتاج فيها إلى المال من أجل أمر من الأمور التي تكون في حياتنا الدنيا فهكذا تكون المعيشه في الحياه الدنيا فالعبد عندما يعمل يعمل ابتغاء مرضاه الله وعندما يسعى يسعى بامر الله تبارك وتعالى وكذلك عندما يعمل العبد فانه يعلنها صراحه انه في غنى عن الناس لان العبد اذا كان في حاجه ومذله وسؤال بالليل والنهار للناس فإنه يكون في غاية من الاحتقار من الناس بعض الناس قد يعطيه والبعض الآخر لا يعطيه والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد المنفقة خير من اليد السائلة والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن العبد لا ينبغي له أن يكون فارغا باطلا يكون عالة على الناس بل ينبغي عليه أن يعمل حتى لو كان هذا العمل عملا قد لا يكون مألوفا عند كثير الناس وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنع، وفي هذا تشجيع نبوي إلى الشباب وإلى جميع المسلمين إلى إيه إلى عدم إيثار الراحة على العمل، بل في ذلك حس وإرشاد نبوي إلى أهمية العمل في حياتنا الدنيا فبالعمل نستعين على قضاء حوائجنا وبالعمل يا عباد الله نستطيع التصدق بالمال ونستطيع رعاية الأولاد ونستطيع تسديد ما علينا من أمورنا في حياتنا الدنيا وبالعمل كذلك يا عباد الله تظهر. عبوديتنا لله تبارك وتعالى فإننا نعرف أن أرزاقنا مكتوبة وإن أحدنا لا يمكن أن يصل إلى بلوغ الروح الحلقوم إلا وقد استكمل الله تبارك وتعالى له رزقه فأرزاق العباد يا عباد الله أرزاق مكتوبة معلومة منذ أن يخلق الله تبارك وتعالى العبد وهو ابن أربعين يوما في بطن أمه يكتب رب يرسل الله تبارك وتعالى له الملك فيكتب ما هو كائن في حياته المستقبلية من أمر رزقه وأمر معاشه وبعض الناس لا يعرف حقيقة هذا الأمر وإنما يعارض التشريع الإسلامي فيذهب يمنة ويسرة باحثا عن الكسب الحرام بل إن بعض الناس يحرص غاية الحرص على كنز الأموال وجمع الأموال ويشاء الله تبارك وتعالى أن تأتيه مصيبة من المصائب التي تنزل به فتجعله في أفقر ما يكون من فقر يجعله يعرف حقيقة حياته التي قد كان عاشها في الدنيا ليعرف العباد أن هذه الأرزاق القليلة والكثيرة إنما هي من الله تبارك وتعالى ورب العالم يبسط الرزق لمن يشاء ينعم على بعض الناس ويقطر ويضيق على البعض, على البعض الآخر كل ذلك ليعرف العباد أن المعطي وأن المانع هو الله تبارك وتعالى والعطاء إنما يكون لحكمة وكذلك المنع يكون لحكمة وبعض الناس لا يفهم حقيقة الرزق ولا يعرف كيفية طلب الرزق فيذهب يمنة ويسرة إلى البحث عن طلب الرزق والكسب بدون ما معرفة أهذا العمل عمل حلال أم عمل حرام والمال العائد من هذا العمل هل هو مال حلال أم مال مختلط بحرام أو شبهة أو غير ذلك والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أو أيأخذ المال من حرام أم حلال كل ذلك ليعرف العباد أن العمل إنما يكون عملا شريفا إذا كان التكسب منه تكسبا طيبا ورب العالمين لا يقبل إلا الطيب وكذلك العمل يكون طيبا كريما مباركا فيه إذا كان عملا يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى وكثير من الناس يصبحون ويمسون بدون ما وضع لنية صالحة في العمل فالرجل يذهب ويأتي من عمله ويتحصل على الراتب الشهري وليست عنده نية في عمله صالح بعض الناس يذهب إلى العمل ولا يحسن أن يضع نية طيبة أثناء ذهابه للعمل وبعض الناس يذهب للعمل ويضيع ساعة أو ساعتين في طريقه للعمل ويذهب وقته بدون ما عمل صالح يجعله في هذا الوقت المهدر ولذلك من الجميل الحسن في هذه الأوقات المضيعة المهدرة أن تكون عامرة بتلاوة القرآن الكريم حفظا وقراءة ومراجعة وكذلك القراءة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وتفقرا وكذلك عماوة هذه الأوقات بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عرف العباد أن أرزقهم بيد الله تبارك وتعالى وعرفوا أن السعي في طلب الرزق مشروع في القرآن والسنة ورب العالمين يقول في كتابه الكريم في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلا, إن إلا أننا صرنا إلى ما صرنا إليه من عدم اهتمام بشعيرة الجمعة حتى إننا نرى البيع والشراء في وقت الجمعة هو السنة الشائعة الذائعة عند كثير من الناس في الشوارع والطرقات ولم يكن هذا الأمر موجودا في العهد النبوي والزم والزمان الفاضل ولذلك نهى رب العالمين عن البيع والشراء في وقت الجمعة فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وانظروا إلى حال الناس الطامعين فيما هو في أيدي الناس من أموال على سبيل المتاجرة والبيع والشر أين هم الآن؟ إنكم تجدونهم في محلاتهم ودكاكينهم وأماكن بيعهم وشرائهم يلهثون وراء الدنيا ولم يأتهم إلا ما قدر لهم من الرزق ولو عرف العباد حقيقه ان هذه الارزاق التي تاتيهم انما تاتيهم بتقوى الله تبارك وتعالى واقامه شرعه لتركوا هذه الاعمال ساعه الجمعه وذهبوا متوضئين مبكرين تالين مسبحين محمدين مشاكرين ربهم تبارك وتعالى ولكن هيهات هيئات لان حب الدنيا اذا جرى في الدم وأصبح عامرا في القلب لم تكن الموعظة نافعة بحال بل كانت هذه الموعظة بابا من أبواب هجران المساجد ساعة الجبر ولذلك إنما تنفع الموعظة وتنفع الذكر المؤمنين العارفين أن هذه الأرزاق إنما هي أرزاق من الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدوا هذه, هذه الأمطار التي تسقط من السماء إنما هي رزق للذين يزرعون وللذين يصنعون وللذين يتاجرون وغير ذلك ليعرف العباد أن هذه أن العمل إنما يكون عملا مشروعا إذا كان لا يلهي عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولذلك تكلم العلماء على أن البيع والشراء في وقت الجمعة محرم وصاحبه آثم بين يدي رب العالمين وعم وماله مال سحت مع أن الأصل أن عمله قبل وقت صلاة الجمعة عمل مشروع حلال فهو يبيع ويشتري في الطعام والشراب الأمر الحلال المشروع من رب العالمين إلا أن هذا الوقت وقت معظم وشعيرة ينبغي أن يعظمها المسلم ولذلك رب العالمين جعل سورة مباركه اسمها الجمعه ليعرف العباد ان هذا اليوم ليس كاي يوم من ايام الاسبوع وانما هو عيد للمسلمين والمسلمات عيد تعظم فيه الصلاه وعيد تعظم فيه الخطبه وعيد تعظم فيه الشعائر الاسلاميه ورب العالمين يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ورب العالمين جعل هذه الأرض، جعلنا في هذه الأرض من أجل إعمارها، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقد عاب المشركون في من قريش النبي صلى الله عليه وسلم بعمله وتكسبه وتجارته وما ذلك بعيب فقالوا إنه يمشي في الأسواق وقالوا إنه يأكل الطعام وإنه يبيع ويشتري ويتاجر. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وهذه سنة الأنبياء والمرسلين أنهم يعملون ويتكسبون ويسعون في طلب المعاش بالتجارة والصناعة والحرفة وغير ذلك من الأمور فقال رب العالمين وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فالآيات كثيرة في التكسب وطلب الرزق في القرآن الكريم ابتغاء من فضله تبارك وتعالى ليعرف العباد ان طلب الرزق والسعي في تحصيل المال للمعاش واقامه الشعائر الدينيه وسد الحاجه والغنى غنى النفس عن الناس والمعونه على الطاعه والصدقه والتعبد لله تبارك وتعالى كل ذلك خير وكل ذلك امر مبارك من عند الله تبارك وتعالى ولما انعكست المفاهيم وترك الناس الشعائر والدينيه صرنا الى ما صرنا اليه من تعظيم العمل التعظيم الملهي عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن طاعه الرحمه حتى صارت مقوله العوام دينا يدان به في قولهم العمل عباده وهذا أم وَهَذِهِ العبارة يا عباد الله عبارة صحيحة إلا أن بعض الناس يفهمها فهما خاطئا فيصوب عمله تصويبا حال إقامة الصلاة حال النداء للصلاة فيقول العمل في هذه الحال أفضل من الصلاة والعمل في هذا الحال أفضل من ذكر الله والعمل في هذا الحال أفضل من الصلاة على رسول الله وهذا امر ليس بالامر الطيب بل هو امر مخالف جدا للكتاب والسنه فالعمل انما يكون عمل عباده والعمل في الدنيا انما يكون طاعه وارضاء لرب العالمين اذا كان لا يلهي عن الصلاه ولا يلهي عن ذكر الله اذا نودي للصلاه فينبغي علينا ان نترك العمل واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم هذا الموضع موضع ذم من الله تبارك وتعالى للذين يبحثون عن التجارة في وقت الصلاة ويبحثون عن العمل في وقت النداء للصلاة ولو علم الناس كل الناس أن الأرزاق إنما تأتي موسعة ومضيقة عليهم بأمر الله تبارك وتعالى لتركوا مثل, أس... مثل هذه الأسباب في التكسب غير المشروع وركنوا إلى الركن الوثيق وتمسكوا بحبل الله تبارك وتعالى القوي وقر... وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وقال ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس وقال يا كعب لا يدخل الجنه من نبت لحمه من سحت النار اولى به وقد قال حاتم بن الاصم وكيف اخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر تكفل بالارزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر فابتغوا عند الله الرزق نسال الله رب العالمين ان يبارك لنا في ارزاقنا وان يمن علينا بالرزق الوفي اقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فمفاتيح طلب الرزق كثيره في القران والسنه وفي ذلك قول رب العالمين أول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتف وقال رب العالمين ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية فإن فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جياعا ثم إنها تروح بطانا في حالة من وفرة الطعام والشراب لها. وهذا من باب بذل الاسباب والتوكل على الله تبارك وتعالى وكذلك التوبه والاستغفار باب من ابواب سعه الرزق وتحقيق البركه في الرزق والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ديق مخرجا ومن كل هم فرج ورزقه الله من حيث لا يحتسب وقال رب العالمين وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وقد قال عمر رضي الله عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فض وهذا الكلام إنما يوجه ابتداء إلى شباب المسلمين فإننا نرى الكثير والكثير منهم في حالة من حب الكسل وإيثار الراحة على العمل ويتحججون بعدم العمل وبعدم وجود فرصة للعمل ويعيش الشاب منهم إلى الثلاثين وما فوق ذلك عالة على أهله ويتبجح معهم ويصل به العند والكبر والغل والحقد على أهله وإخوته في هذا الباب الشيء الكثير وقد سمعنا الشكاية في هذا الأمر الشاب قد يكون من الخريجين من حامل الشهادات الأكاديمية أو أصحاب المعاهد أو غير ذلك من الوسائل التعليمية، ولكنه لا يعمل ولا يحب العمل ولا يستطيع العمل ولا ينشط للعمل إلى غير ذلك من الأمور وهذا إنما يصاب به العبد لأنه لا يتعرف على الله تبارك وتعالى حقيقة التعرف ولا يعرف حقيقة وجوده في حياته الدن فإلى هؤلاء الشباب ينبغي عليكم أن تتقوا الله تبارك وتعالى في طلب الرزق واتقوا الله تبارك وتعالى في أهاليكم وأولياء أموركم ليكن الواحد منكم جاداً نشيطاً باحثاً عن العمل فإن العبد إذا كان باحثاً عن العمل ساعياً متحركاً نشيطاً يبذل ما في وسعه من أجل إيجاد فرصة عمل فإن الله تبارك وتعالى يسر له ذلك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقد يكون في سعيه هذا البركة وقد يكون في سعيه هذا الفرصة المتاحة والفرصة الهادفة والفرصة الطيبة في العمل فلا ينبغي علينا أن نتواكل ولا ينبغي علينا أن نعتمد كل الاعتماد على غيرنا يا عباد الله بل ينبغي علينا أن نسعى وأن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وأن ينعم علينا بالرزق الطيب الحلال وقد كان نبي الله داود لا يأكل إلا من كسبه وعمل يده وأحب ما أكل العبد إنما أكل من طعام يده وتكسبه وعرق جبينه ليعرف العباد أنه من يستغني يغنه الله ومن يتعفف يعفه الله تبارك وتعالى وصحابة كانوا يشتغلون وكانت لهم شغلانة واثنتين وثلاثة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح يعني رائحة وعرق من العمل والتكسب الطيب فكل ذلك يا عباد الله أمر جاء الإسلام العظيم ببيانه والدعوة إليه والحث عليه لأن تقدم الأمم وازدهار الأمم ورقي الأمم وتطور المجتمعات وتطور الأسر لا يكون إلا بالعمل الدؤوب ولا يكون إلا بالإحسان في العمل ولا يكون إلا بإتقان المتقنين ولا يكون إلا بمعرفة أن العمل إنما يكون إرضاء لله تبارك وتعالى فينبغي علينا أن نجد في أعماله وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعماله وأن يجعل هذه الأعمال حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا من العارفين ربهم تبارك وتعالى المقيمين لشعائر هذا الإسلام العظيم وفرائضه المباركة ربنا اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في أمر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاه، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا, مرضانا ومرضى المسلمين، توفنا وأنت عنا رب، أحسن ختامنا أجمعين، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم جنبنا الحرام، اللهم جنبنا الحرام، وجنبنا الكسب الحرام، وجنبنا العمل الحرام، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، احسن ختامنا اجمعين وفق ولاه امور المسلمين لما تحب وترضى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين